ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما <سأنا> <سأنا> الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل إسماعيل وإسحاق إلا سميع الدعاء رب جعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا و اغفر <كتفكي> لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم